Dobro in dobro da daši v novem vlogu. Um, na zadnje smo tekli v klanc, v bistvu smo tekl kar na kadiško in zraven delali s intervalno metodo teka, kar mi je bilo sicer zelo všeč. Tako da sem razmišljala, da bi vse zvečkrat izdela sabo na svoje tekački predite. Tako da evo, danes bomo spet mičkan polavfal, bo bodarkač, delali bomo tempo metodo teka. Uh, tako da najbolj, da se mi prodružite in poznate? Pa glede na to, da smo v TNP-ju, ne pozabite tkuške na vrbice. Kaj? A greva? Evo, za nama je ceha 15 minut ogrevanja. Glede na to, da je zima, se ponavadi okreva malo čezhle. Polet po bi bilo to 5-10 minut. Pozim pa, ker rabi 15 minut, da se ogrejem na to delano temperaturo, pa da tačke v bistvu dobijo tisto to pravo frekvenco. Zdaj, pa preden se skladim, vam še hitro povem, kaj danes počnemo. Danes imamo na programu Tempotek kar pomeni, da bojo daljše ponozitve, izistar pet minut, um, Delali bomo trikrat 5 minut tempo teka in potem 5 minut pauze. To bo v bistvu vse skupaj iznesel pol urce. Potem bomo na konci podaljseli bomo naredili še en 10 minut, tempo, potem torej se bomo pa še stekli do avta. Sedaj pa nahajamo v Bohinju. in Tukaj krok je cirka 12 km, tako da je njih idealna trasa, da nam malo treba Respet bo isti trasi, ampak bomo naredili en krog in bo tam manj. Tako da evo, vsi vam prednjemo in gede. Uh, jaz upam, da vam je bila moja današnja ideja za treningi šeč, uh, da bo se mogoče prek takšnih videov in takšnih treningov spoznali teh kot nekaj dinamičnega in ne monotonega. Uh, Tako da predlagam, da tukaj zaključimo in se vidimo v naslednjem vlogu, kjer predstavim še eno metodo treninga. Adio!